چھوٹی موٹی ہاروں سے مطلب اس نے بنیاد میں یہ ڈال دیا نا کہ میں تمہیں گا میں تمہیں ساری جنگیں جتواؤں گا میں تمہیں ہر جگہ ترقیاں دکھاؤں گا کہیں تمہیں ہارنا نہیں پڑے گا یہ تو قیادت ہی غلط ہے نا بھائی جان جو اصولی غلط ہے اس کو شروع میں یہ دے رہا چاہیے کہ سم وارز, سم سم وارز بیٹلز ٹو ون اس کو جنگیں ہاری جاتی ہیں بڑی جنگوں کو جیتنے کے لیے تو اس کے اندر ایک مسئلہ تو یہ آئے گا کہ کہیں نہ کہیں شکست کہیں <laughs> ہو جائے تو قیادت نہیں آتی قیادت زیادہ تر جو گرتی ہے نا وہ اپنے فیصلوں پہ گرتی فیصلے ہوتے ہیں جو ایک قیادت کو گرا دیتے ہیں اور فیصلے ہی ہوتے ہیں جو ایک قیادت کو بنا دیتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو پاس کرنا ہے اور کس کو دور کرنا ہے یہ گراتے ہیں, کو اور یہ بناتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کتنی, کتنی بات نہیں کھولنی جو قیادتوں کو بناتے ہیں اور گراتے ہیں. جنگیں ہوتی ہیں جنگوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو کے بنا جاتے ہیں کبھی کبھی قیادت ایک ایسی جنگ لیتی ہے جس سے اس کے دس دشمن بیٹھ جاتے ہیں جیسے رومیوں کے خلاف جب لشکر بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر نے آگے کے منع کیا تھا کہ ابھی بہت سٹریس ٹینشن چل رہا ہے بغاوتیں چل رہی ہیں مختلف علاقوں کے اب روم کی طرف لشکر بھیجنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ اس لشکر کو مت رو اگر چه بھیڑیے ا کے بھی مدینے کے اندر سے نوچ کے تم لوگوں کو کھینچ کے لے جائیں اور یہی ہوا کہ قیادت نے ایک جرات فیصلہ کیا رومیوں کے خلاب لشکر بھیج دیا تو لوگوں میں ایک دھاپ بیٹھ گئی کہ بھائی اگر یہ یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اتنی کم تعداد میں تو ہمارے ہمیں ہم, تو ہمیں تو ان کو سیدھا کرنے میں وقت ہی نہیں لگ رہا وہ جو تھوڑی بہت بغاوتیں بھی اٹھ رہی تھیں وہ بیٹھ گئی جو یہ مسائلہ قزاب وغیرہ جو معاملہ آیا تھا میں وہ کافی حد تک بیٹھ گئے فیصلے ہوتے ہیں جو قیادتوں کو اٹھاتے تھے اور فیصلے ہوتے ہیں جو گرا دیتے سی جنگ لینی ہے کون سی نہیں لینی سے بہت مسئلہ جذبات کے اوپر جنگ لینے کی ضرورت لینی ہے یا پرسپشنل ہے کہیں جواب نہیں دینا کہیں جنگ لڑنا جگرا دے گا اور کہیں لڑنا اٹھا دے گا یہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں جس سے قیادتیں بنتی ہیں اور گرتی. قیادتیں اپنے اندر سے ٹوٹتی ہیں کیونکہ اس کے اندر روب نہیں رہتا لوگوں کے دنے. محبت نہیں رہتی قائد کی. جان دینے والا جان اثار نہیں ہوتے اس کے فیصلے تربیتیں لوگوں کے بیچ میں فیصلے نا انصافیاں قیادتوں کو گرا دیتی نہ نائنصاف... غلط فیصلے بھی کبھی کبھی نہ گرا نہ کریں نا انصافیاں گرا دیتی ہیں قیادت قیادت کا قیادت کا تشدد گرا دیتا ہے کبھی کبھی قیادت کا تعصب گرا دیتا ہے اس کو کبھی اور قیادت کے یہ فیصلے کے باہر والوں سے کیسے حالات رکھنے گرا دیتے ہیں اور سب سے بڑی قیادتیں گرتی ہیں جب وہ اللہ کو بلا دیتے ہیں جب ان قیادتوں میں اللہ سے تعلق نہیں ہوتا اللہ سے للائت نہیں کیا اور قیادتیں گرتی ہیں جب ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے جب ان میں آگ بڑھنے کا جذبہ نہیں تھا جو شروعات میں تھا انہوں نے وہ اسپرچل ریوائیول کیا ہی نہیں ایک دو جنگیں اور ایک دو سٹیشن کو حاصل کرنے کی بھوک ختم ہو گئی کم پرستکرا کیش آؤٹ کر کے فلپ کر کے بیچ ڈالا اپنے آپ کسی کانسیپٹ کا پارٹ بن گیا اور یونیکلی وہ جوش اور وہ آگ زندہ نہ رکھ سکی قیادت اور قیادت گرتی دب ہے جب اسے شہید نہیں ملتا یہ بڑا نقطہ ہے قیادتوں کو شہادتیں چاہیے ہو. شہادتیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر قیادتیں چلتی ہیں ہر پارٹیوں کو شہید چاہیے ہو. جس کی وجہ سے لوگوں کے اور جب آپ سسٹم کے اندر لالچ کا شکار ہوتے ہیں وہی قیادت ہے اس پر. پیچھے رہ جاتا ہے نا